اوه okay. اگه ما اگه داش میگم هیچ کس نمیینه اوه المیه پایدم پایین ولی من کپی نمیدین یه خیجره rifle here. Right, right. Level four. Here we well, well. shot then. Man has hit another door. من خیلی چی دارم اما بدونم بهتون بدم همه به من وقتییه سا فکر می کنم با من, با من. <تصفيق> نه همه می گفتم سا Abi incoming. Emir at öyle bir adrenalinle geçiyor. Haftada öyle bir adrenalinle. Faiz kai Emir biraz benim امید دوهیل آدرنالین لینگو داشته بید با بریم تا حالا باش امید بده هم را پوین تو پای برای یه باته امید من چون همه چی دارم همه شما هفتنیم چاگرم بدیم من این را آدونالیم بهتون بدم نفری یکی بیاد نفری آدونالیم برداری سستا گذاشتم تا گذاشتم برداریم. نه بریم بریم دراب من ندارم And chopper Over here to get armor Thank you. Thank you, oh, down abi نه من نتم رفته بود همینجور الکی من نتم رفته بود هیچ کسی کنه نمیخوردست همینجوری الکی داشتم تیر میزدن که You��은 all over rate Where you atip Where are you? بیا اینا چایی می‌خوادو داره میره. یهو پای همین چه زحمت قیمه. چه اکیدان دیگه؟ چه یه یه. دیگه بیان نمی. دردش از رو دهن آرگایی دی داریدن تو این پین هم درش شما به یک ماشین دارم یادم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ایم من نرفتم این لوبستانم یکی بیاد بالا. نادرپوی. بالا بالا. یک ریاما، یک ریاما نداش میسن این کجا نمیدونم همه دسته بود سمیر بالا oh pinned That's Move here to get armor. Here's Go now. Thanks. Got it. Auto. Hold نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. نگهدی. Never here to get armor. Nibial. I mean, be at nice. E aí volta E aí volta I mean, we are ready Time mm -hmm. I mean, attack